بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب السماوات والأرض يا رب يا عظيم عليك شوك يا الله السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم كنشكركم على الدعم والمشاهدة الله يجازيكم كامل اليوم سنتواجد في سوق المواشي نقول لكم بعد الاثمنه وبعد المعلومات شاركو معكم اجواء ديال السوق ونشكركم كاملين بسم الله شدي ربست السنة سيد رباعيه باقة صغيرة باقة صغيرة هذه اللات صيبات كنت اللي هادي خواتها هيا نفسي هواره ديالهم؟ هواره هواره هواره هواره هواره هواره هواره هواره هواره هواره هواره هواره هواره صاير البعد خرج من 11 ديال النهار ما دخلت حتى ل 2 ديال الليل حتى 2 1 هي كتدخل الله كاين طريق كاين طريق كاين طريق الله يكون في لوال الله يكون في لوال صراحه الله الله لا صراحه الله يكون في لوال الله يكون غير ما خصكش تريت نعس فيها خصك قلت لا ما تبقى مكس اه خصك تخرج البينه تنزل من الكاميو ما تبقاش بشارجيه خصك العاد تنزلها مشيت قطبه في الطريق والله في الطريق وتبات في الحديد كتقرف تكرفس صراحه والله وي تقلب كاين الطريق ايوا كاين الطريق كاين الطريق كاين الصاير ضروري واهي اللي راه ولا المازو راه ها على الصايد الله الا المازو غلال المازو صراحه باين الغلات كتشد السبيحه الى ما كان عندك زعما وين جربت تجمع ثلاثيه و دير لك الصيره صيرة. يلا الصير. الصيره يلاه كتولي كتولي الطلبه تاع كتولي طلبات تعادل ادول و بعد شري هاد بهبه وتزيديها اكثر من المعدل ديال الصيره كاين صراحه حتى نص مازوك والله هذه نقدر نورمال فكان 34 35 لا الاكادير دروك 75 ما هي لا 70 صراحه والله كاين 70 مازوت الا زيدي 15 ديال الصير صراحه 50 ملي كنصير كاين الصير الله يكون في الله يرحمنا من الله سبحانه وتعالى. شحال فيها؟ 16، 17. 16، 17 16، 17, 17. آه،, آه. يج... لا لا جامعة. جامعين جانج. كبار, كبار السنة. آه، شحال كاين؟ ياك ماشي ماشي يا هذيك ماشي من هذا هذ استمن هذ الاخرين هذو هذو لا فين الروميه هذ اه لو بلديين هذو الله وا سيدي كنشكروك الله يجازيك الله يحفظك الله يستر شنو نصورو هادوك الناس شويه لهيه قبل ما يجي المختار ارجع عنده الله ضروري ضروري نطلع ليه شوية ستي جاني بساني انا واه هاد الخير هذا شحال سعد الخير عبد هذا هو ها اه قالوا كيطلع في 19 20. 20 بارك الله زوينه هذوك الحوليه لا لا زوينه إش دايره في السنه الحسن هذيك ها رباعيه أربعين كاينه كناري 40 الحوليات كاملين تبارك الله احب اخو انا الصحراء شفتي بالنهار رحت ساماك ساماك الحوليات حوله يعطوني فيها 12 ونص 12 وش حال طالب طالب؟ 15 الله الله فين بس داير يدارك الحاج داير بخير سلعه مزيانه سيدي مال الله الله الصور. على... الصور بايش. بايش. غا ميزات. يا شنو تصور صافي, صافي. آه مع و... الناس وهذا اللي هو الناس لا تا هو نصوروا لا هو ما ما يا